Morjes! Puhutaan tällä viikolla työelämästä ja tästä downshiftaamis-ilmiöstä, joka tuota, tuli niin kuin isommin keskustelu ja julkisuuteen tuossa 2000-luvun alkupuolella. Eli tuota, kyseessähän on tällainen Ajattelumaailma, jossa työtä ja suorituskeskeisyyttä ei nähdä niin keskeisenä asiana, vaan että pyritään tällaiseen työelämän leppoistamiseen tai kohtuullistamiseen ja niin kun annetaan enemmän painoarvoa tällaisille muillekin arvoille elämässä kuin Työnteolle ja rahan tekemiselle. Eli kyseessä on tämmöinen niin ajattelumaailma, jossa niin arvot laitetaan uudelleen järjestykseen. Ja se järjestys ei sitten ehkä vastaa sitä, mitä niin yhteiskunnassa yleensä ä, arvostetaan korkeimmalle. Ja tietysti tämä. Ilmiö, niin se on saanut myöskin se negatiivisen konnotaation, että se on niin joidenkin suussa leimattu itsekkääksi tavaksi toimia ja perustellen muun mm. muassa sillä, että kun tehdään vähemmän töitä, niin maksetaan vähemmän veroja ja sitä myöten sitten ei osallistuta tähän hyvinvointivaltion rakentamiseen, ja tuota, sitten ää, myöskin on semmoinen jotenkin mielikuva syöpynyt joidenkin mieleen, että nämä Downshift-ajat on just näitä ää, työttömyysetuudella kotona konsolipelejä hakkaavia nuoria miehiä, jotka on työn ja Sekään nyt ei varmasti pidä paikkaansa, Ää, siis en sano, etteikö tällaisia henkilöitä olisi, koska heitä on, mutta se on hyvin, hyvin pieni ja rajattu joukko, joka niin ei missään muotoa ole mikään iso yhteiskunnallinen ongelma, joka vaatisi valtavia toimenpiteitä ja ratkaisuja. Ää, että ehkä tässä on niin kuin enemmän ongelmana on tämä termi downshiftaaminen, joka sitten aiheuttaa jonkinlaista ihottumaa tietyissä ihmisissä. Itsessään tällainen ajattelumalli on ikivanha ja pohjautuu todella vanhoihin itämaisiin filosofian kirjoituksiin. Ja on silleen aika vakuuttunut, että melkein kuka tahansa, joka niin kuin pysähtyy miettimään näitä asioita, niin tulisi jokseenkin samansuuntaiseen lopputulokseen, äh, kun mitä tämä äh, niin sanottu kulttuuri ehdottaa. Eli että kyllä siis Elämälle arvoa ja merkitystä niin tuo monet muut asiat kuin työnteko ja rahan tekeminen. Ja tietysti tärkein näistä on hyvät ihmissuhteet. Ja tämä on todistettu maailman historian pisimmällä tutkimuksella. Eli Harvardin yliopistossa on tehty... Tutkimus, joka alkoi vuonna 1938 ja 75 vuoden ajan seurattiin 724 miehen elämää Yhdysvalloissa. Ja heidän vaatimaton... Tavoite oli selvittää iä ikuinen kysymys, että mikä tekee ihmisen onnelliseksi. Siinäpä tavoitetta. No, sitten kun 2010-luvulla nämä tulokset sitten julkistettiin, niin kaikkein selkein päätelmä oli, että hyvät ihmissuhteet tekevät ihmisen onnelliseksi. Ja... Niin kun tuskin on yhtäkään henkilöä, joka niinku kuolivuotellaan, katuu ää, sitä, että tulipa tehtyä vähän ylitöitä. Ää, että kyllä ne asiat, joita sitten mahdollisesti... Elämä viimeisinä hetkinä kadutaan, niin liittyy yleensä johonkin läheisiin ihmissuhteisiin ja niiden rikkoutumiseen ja miten olisi voinut toimia paremmin. Ei, ei varmasti siihen, että olisi pitänyt tehdä enemmän töitä tai että olisinpa vielä sen 100 000 euroa tai dollaria enemmän tienannut. Ei, en usko, että tällaista ajattelua on, on niin, niin hetkinä. Että siinäkin mielessä niin, äh, on ihan terveellistä kyllä äh, ajatella ja niin kohtuullista mielessään. Ja tälleen, niin, tätä äh, niin työnteon ensisijaisuutta ja se, että omaa niin hyvinvointia ja mielenterveyttä ajatella myöskin. Että... En, en niin kuin tietenkään tarkoita sitä, että työnteko ei olisi tärkeää. Kyllä se on ja tosi iso osa elämää silloin, kun on työvuorossa, niin on syytä niin kuin tehdä kaikki hommat tunnollisesti ja parhaan kykyisen mukaan eikä niin kuin puolivaloilla sinne päin tai jättää tekemättä. Siitä ei ole hyötyä sitten kenellekään. Mutta tällaisena ää, niin kun, a, aja, ajatuksena se, että ihan kaikkea sinne työaltarille ei kannata uhrata ihmissuhteita, omaa henkistä hyvinvointia vapaa-aikaa. Vapaa-aika on tosi tärkeää ihmiselle, koska monesti ne elämän niin kuin merkityksellisimmät asiat kuitenkin niin tapahtuu vapaa-ajalla eikä suinkaan töissä. Ja tota, äh, on yksinkertaisesti niin, että työllä ei kannata itseään tappaa. Että tätä on niin kuin koittanut aina sanoa, ku on... Tota, elämä-aikana tavannut aika monta tällaista niin perusduunaria, jotka tekee joka kuukausi niin kymmeniä tunteja ylitöitä. Ja joo, toki niistä saa sitten vähän parempaa korvausta kuin perustunneista, mutta se sosiaalinen hinta on aika kovaa myöskin siinä, että siinä helposti sitten kärsii ihmissuhteet ja Oma palautuminen ja niin kun, ää, on, on niin kun jotenkin sellaisessa pienessä stressitilassa jatkuvasti, kun ei, ei sitä palautumisaikaa ole, niin siinä mielessä kyllä varmasti joskus on hyvä tehdä ylitöitäkin, jos on etenkin joku tietty säästökohde, johon haluaa sitten vähän rahaa jemmaa, mutta sellaisena niin pysyvänä asiantilana, niin ei varmasti kyllä palvele oikeastaan yhtään ketään. Mutta siis uh, downshiftaaminen niin uh, perusperiaatteena kyllä kannatan sitä, koska näitä asioita kannattaa jokaisen pohtia ja ehkä sitten se on nimenomaan se termi siinä, joka tuottaa vaikeuksia monille, kun se on maalattu tälleen niin negatiiviseksi. Ää, tällaiset mietteet nyt tämän, tähän viikkoon. Niin kiitokset katsomisesta. Palataan ensi viikolla. Moikka!